Moikka! Olen apintopsykologi-harjoittelija Emilia täältä samkista. ja tämä on 3 minuutin tietoisen läsnäolon harjoitus, jolla voit tukea keskittymistäsi missä tahansa opiskelu- tai työpäivän vaiheessa. Ota auksi mukava, tukeva asento tuolilla, jalkapohjan lattiaa vasten, selkä suorana. Sitten voit hengittää kerran tai kaksi syvään ulos omaan tahtiisi ja antaa hartioiden laskeutua paikalleen. Vois myös suukea silmät, jos se tuntuu hyvältä. Näin huomio ei karkaa sitten siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Suuntaa huomio jaukapohjiin. Mietä niissä tuntuu. Voit tuntea vaikka kyymyyttä, ehkä lämpöä, kihemöintiä tai jotain ihan muuta. Mietä sukka tai kenkä tuntuu jalan pohjaa vasten? Voit vähän kuulostella. Voit myös vähän heuteva varpaita, että saat vielä tukevamman tunnun lattiaan. Mietä varpaissa tuntuu tällä hetkellä? Entä jaukapöydissä? Jossain vaiheessa huomaat vuutavasti, että ajatus on lähtenyt harhailemaan. Se on ihan normaalia. Tuo vaan aina lempeästi se ajatus takaisin sinne jaukoihin. Aina uudestaan ja uudestaan. Sitten voit siirtyä niukkoihin. Mitä niukoissa tuntuu. Ja niinkoista voit siirtyä pohkeisiin. Voit kuostella niitä pohkeita, kuostella, että tunnetko vaikka housujen materiaalin pohkeita vasten. Tuntuuko niissä kireyttä, kuumuutta, kyymyyttä ja jotain muuta? Vai tuntuuko niissä tänään yhtään mitään? Voit myös huomata, että joihinkin jaukojen osiin on helpompi keskittyä kuin toisiin. Sitten voit nousta pohkeista reisiin. Kohdista huomio siihen, mitä reisissä tuntuu tällä hetkellä. Lopuksi siirretään huomio vielä istumalihaksiin. Miltä tuo tuntuu kehoa vasten? Tunnetko sä ehkä? Miten tuoli kannattelee omaa kehoa, kun istut siinä. Lopuksi voit hetken aikaa kuostella koko kehoa. Mietä tuntuu olla tässä hetkessä, juuri nyt. Ja voit hengittää muutaman kerran vielä sisään ja ulos semmoiseen omaan luonnoiseen tahtiin. Ja sen jälkeen voit kiittää itseäsi tästä harjoituksesta ja avata silmät. Kiitos kun otit tämän ajan tukeaksesi omaa keskittymistäsi.